В кожній кімнаті невеличкого приміщення зберігаються, сортуються, перераховуються різні типи гуманітарної допомоги. Сюди вона надходить зі складу, на який потрапляє від волонтерів з Заходу України та з-за кордону. Тут у нас дитинське питання, молочні смесі, дитинські кашки, тут у нас прикорм в баночках, в тюбіках, средства жінської гіени, дитинські салфетки, і тут також у нас... Каші і детське лікарство в основному це жаропоніжаю ще безболіваючи. Вот такие штучки тоже очень сильно пользуются популярності, то що к сожалению діти болеют а... і ціни на лікарства тоже сейчас очень вирослі. Окрім цього, тут є і одяг для дітлахів, іграшки, як м'які, так і моделі автомобілів, конструктор тощо. На вході сидить Ольга Шакірина. Жінки під рукою журнал, куди вона записує, очікує отримати гуманітарну допомогу у вигляді пайка. Дисципліна жорстка. Жінка понад 20 років віддала військовій справі, була в Афганістані. Розповідає, хто отримує харчові пайки. Ми зараз запис проводимо таким образом, що обслуговуємо в основному людей, яким 70 і старше, і ті, які інвалідні перша, група, або якщо в сім'ї виспитується інвалід дитинства. Люди приходять на назначений день при документах, тому що ми перевіряємо городську прописку. І навіть якщо старший чоловік по здоров'ю не може прийти, ми дозволяємо прийти будь-кому, кому він може довірити свій документ. Наступна видача пайків – в середу. Микола прийшов переконатися, що отримає допомогу. Чоловік сюди звертається не вперше. Я йшов, мимо бачити люди. Стояти. Я підійшов, запитав, сказали, це тут комусь за 65-75, де, де, де не ходив скрізь, там треба 75-85. А на нього, а тут я вже я брався, став чергу, постояв, записали нас, і написали, дали номерок, все. І тепер вже прийшла прийшла і час, і я в середу получу вже тайок. За наявності, тут видають і годівлю для собак та котів. Знає про це і Теска Микола. У мене шість штуки, Я ж погано нічого не роблю, Господи, це мій хрон, розумієте? Вони на хронці, а я допомагаю Ви прийдіть завтра в 10 утра, я вам привезу корм, добре? Ой, дякую вам. А вже приходили сюди? Приходи. Якого числа? Я шостого числа приходив. Приходили за кормом, так? За кормом і там нам давали якісь пайти. Дехто приходить сюди за одягом. Здебільшого знайти можна речі на жінок та дітей. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.